Kjersti! kjersti! Se nå, se hva jeg lager. Kjersti? Kjersti! Kjersti? Ste? Kjersti! Kjersti! Kjersti! Kjersti? Hvem er Kjersti? Eh, har ikke sett over i dag? Det er alle tingene henne slår på personalgommet. Hun skulle jo egentlig vært her nå. Ja, det var ikke skrute av lys da kom her i dag. Kanskje ut er ute og frisk luft? Vi må lete etter henne. Jeg blir med. Kjersti? Kjersti? Kjersti? Kjersti? Kjørte? Kjørte. Kjørte. Kjørte. Kjørte. Kjørte? Kjørte? Kjørte? Kjørte. Kjæreste... Kjæreste... Åh, her Gud, se! Kjersti! Kjersti! Ja, Kjersti! Ka er det som har skjedd her? Hva tror du har skjedd med Kjersti? Hvem er det som ville se Kjersti dö? Vaxjöborg bibliotek har det åter en gang ett påskmysterium som ska lösas. Kom till biblioteket för att finna ledtrådar och bevismateriale. Kanske blir du påskens store mästerdetektiv.